И здравейте скъвие приятели, аз съм Monstral XD Нещо видео малко по-различно с... жалки ми опит да спаса умрени ни канал Тъъ... Та... Доста дълго време да сме качвани Да, един месец, но това беше видео в което 29 минути опитвах да намеря диаманти в Майнкрафт Докато съм възм... Та... не беше достатъчно Трябва някакси да съживим този канал преди около 6 месеца, когато бяхме още на Five Nights at Freddy's 1 сериите, бяхме на седма нощ и буквално играта ми вървеше с 20 fps максимум и докато превключвах от едната страна на другата, аз нямах възможността да игра качество на играта и затова просто спрях сериите, отидох директно на Five Nights at Freddy's 2 и там стигнахме до 7 нощ втората част на всичките аниматроници, но това са някакви неща вътрешни в клиповете. И си казах, когато ми дойде новия компютър, тогава ще играем Five Nights едно, нощ 7, за да можем да играме качествено и да го заснемеме нормално. Та да той дойде преди 4 месеца. И аз снимах едно видео, което не беше много лично, защото аз просто исках да ми дойде новия компютър, за да имам възможност да снимам видеа. И то много видеа. Но, уви, просто играех в първоначално месец и половина Арсенал, после ми писна и сега играх 3 месеца Майнкрафт. И каналът, изобщо, нито аз, нито Блейк ни, Нищо. Не се интересувахме от него и изобщо. Но. имаме няколко идеи за възвръщането на канала. Като, например, Майнкрафт видеа, като... Последното, но ще поканя и Блейк и, може, още някой ще видим. За това ще говоря с него днеска, 24 септември. Ам... И за другите видеа ще са някакви мод видеа, Minecraft мод видеа, които ще правим заедно с други хора, ще се опитваме да спидръмваме играта и. А, няма да са бейсико видеа, ще са някак си видеа, в които ще Няма да наблягаме в... доста на играта да е спидранваме. Ще си направим някакви образи, за да направим клипа забавен. Може и да е малко кринж, защото повечето сме на Добре, няма казвам години. А, но както и де. да е. Относно серията на Five Nights at ще помисля за подготвянето. Седма нощ на Five Nights Freddy's 1. После ще се върна на Five Nights at Freddy's 2 естествено. И после а, не смятаме да задържим а, канала на MyFast. Ще снимаме естествено и на други игри а, Като например на игри, като например Пиги сериите а, на Arsenal сериите мога да ги върнеме, въпреки че играта е страшно умряла И не смятам, че е нужно да я връщаме Не смятам и дощо да я връщаме Както виждате сега Играя бедно, но не играя Бедворс в момента в който записвам това аудио Преди един ден Тоест .е. вчера на записването на видеото Просто ми се играше в И реших да направя това видео И просто реших Защо трябва да просто да говоря през цялото видео Нека да има нещо което да се гледа докато говоря да, да Като цяло това е Имам 11 подготвени мода И за Майнкрат видеата Първото, което е, трябва да се научах да, да работя с тях, да правя с тях и да ги включвам, защото последния път не се получи работата. Опитахме се с BlackBoySBG просто да а, изиграме един от модовете. Резултат нулев ам, даваше някакви еророве, които аз не мога да разберам. Ще разбера в последствие, ще се опитам. Тъм... Друго какво? Обновихме си 200 пъти Discord сървъра <сървърът> който така или иначе е умрял. Така че, ако. И се гледа това видео до край. Идете в описанието, вече е апдейтното описание. А, там можете да намерите личните на канали, Twitch каналите ни, Discord сервени, както казах. Линковете за Five Те ги махна от всякъде, защото смятам, че. Нещо като поне на пари е. Няма как да слагам линкове за безплатно 15 free, тъй като тя е платена игра. Да, може аз да съм ги качил безплатно тези игри, но не е хубаво на вас да ви давам а, безплатно същите игри, защото може да не стане добре за мен накрая. Не знам как ще го приемат YouTube и как ще... Пусна ви изобщо. Съсидването на компютъра ми, естествено, осъзнах, че имам по- голяма възможност да работя с OBS. Което ми дава много... Много предимство. Обаче, не е изцяло. Все още имам а, претоварване на видеокартата, когато снимам и когато стримвам. Но, това става единствено и само, когато съм слагал някакви оверлея. Например, ако сложа някаква webcam и играта, тогава има някакъв около 50% шанс да бъгне и буквално да върви рекординга на 3 FPS, даже 3 FPM, 8 e Frames per минут. Ам... За това просто не добавям никакви оверлейчета Ако сложа някакви текстове, алерти и други простоти, заедно с играта и въркан, тогава че няма да върви. Направил стрим, си седиш. И ще гледаш една картинка за един час. Та, затова повечето стримове ги правих само с игра. Да, имам един алерт, който ми е но Този алерт е 7 секунди. Не смятам, че стрима ще ми бъгне за 7 секунди. Що заради един алерт? Но... Нищо не се знае. Аз не до сега не съм получавал фолл uh, по време на стрим, така че... Да, казах, Twitch канала ми, долу в описанието, апдейтното описание, естествено, на другите клипове съм изтрил абсолютно всичките описания, защото не, не стават нещата. <съща> Някакси не. Това с линковете за безплатните в Agnets Freddy's и. На, на два пъти се смених Twitch нейма Тъй, че... <същ> Трябва да го апдейтна Трябва да го апдейтна изцяло Ам... Освен Minecraft мод видеята И другите За Minecraft Трябва да говоря с един на наш приятел На мен и BlackBoyBG Защото те играят на SMP И обаче го правят през нощта аз поради семейни причини не мога да седа до 6 часа и да цъкам Майнкрафт, защото не си струва. Не го правиме за видеа. Правяме го само за забавление, а не е забавно изцяло. Както и да е, няма да коментирам това. Първо ще говоря да създадем ново SMP, което да бъде за канала и да може да имате цялата история на smp не просто да, да гледате наш, ние опнати но, някакво гледали сме Dream SMP някакво гледали сме други SMP-та и сме решили на Create Mode да присъздадем абсолютно всичко си така ще го възприемете но когато го създадем на VDA и го стримваме естествено в Twitch в YouTube, няма да стримвам изобщо освен ако не се наложи да... ще говоря днес ако има възможност с него и... да започваме някакво minecraft SMP, защото мод видята и minecraft SMP и пито плюс 5 сериите и няколко други серии които са на заден план когато контента вече ни е един и същ Ам, смятам, че тогава контента на канала ще ни е разнообразен не башно, нали, защото Minecraft SMP, Minecraft Mod Video и Fagnets with Freddy's от мене. Сега Black може да има някоя друг игра, която да снима, с която мога да ми изненада. Ам... И да, принципно, това са игрите и идеите ми за контент за следващия месец, не знам как знам както идея. Обаче винаги се фащам да снимам, когато сме на училище. Значи цяла вакансия си имам да си сним видеа и да правя каквото си искам. И като, се, и като почне Даскалото... Трябва да уча за Даскалото, защото... Няма да казвам защото пак ще разпознаете на колко сме... Може да разпознаете, може на да. не. Не е хубаво да си казваш годните така публично. Там, нали... Дадох... Това е като цяло. А, а, мисля, че ще успеем да направим този контент. Въпреки, че на легбой компютъра му не става много за игрите, които искам да снимаме, той не може да ги снима, смисъл, защото... Не, той не му трябва да ги снима с OBS. Повечето е. Един път го накарах да снима, той си избра някаква игра. Която не можеше да си отиде на втория екран, за да почне снимат ни, не може да Алтапне, което да разбирам, го кое има някои и има и, и, и, и такива игри, които са малко сложни за за Зади. За да ти... Това. А, например, Five Night, серия не надявам се да стигнем, след като минем и 1533, и FINAS 4 но, това са между другото игрите, които са малко по-забавни от Final Fantasy 1 и Final Fantasy 2 Защото там, точно там Това ще са сериите, в които аз няма да съм подготвен за играта, Защото в Final Fantasy 1 и Final Fantasy 2 имам опит в игрането на играта Защото съм превъртявал Final Fantasy 2 около 2-3 пъти на за FNF1 на самия парвати, а въпросто е, знам как да играя качествено затова стигнахме до седма нощ, така е бързо както и на FNF2 Те баш се около 5, 50 видеа. не 50, 30 30, uh, 30 видеа на FNF1 така както и да е, просто имах опит за FNF1 и 2 за 3, 4 ще е по-забавно както и за 5 това е, да. А, благодаря ви, че гледахте. Надявам се до края. А, както знаете, абонирайте се за канала с камбанка за да не изпускате и другите видеа на тази игра. на тази игра. Боже! Преснай лайк бутона за да получим повече гледания и повече абонати. И, и надявам се да please like тъ... линковете долу в описанието за Discord, свър, Twitch каналите, другите канали в YouTube и... Ще се видим след около седмица-две. Предполагам, ако мога да едитам видео. О, да, между другото, почнах да едитам видео. Бай!